Ходе сіловая і, і крос з Інститутської до Уазіза і з Уазіза назад до Інститутської бігаю. Дуже відразилося на моєму здоров'ї, дуже добре. Тобто я краще ходжу і бігаю краще. У мене змінення в стопі йдуть. Є тренер, який согласився мене тренувати. Він отак, от Григорій Васильович. Андрій Сердюк народився з ДЦП. Сирота я виходила. Я вискутався в дитинському домі. У мене родители відказалися від мене. У 2007 році моя тренерша, заслужений тренер України Рима Федоровна, старость моя тренерша, яка підготувала призера, чемпіона параліпівської юри. Допомогли знайти родителей – маму, бабушку і брата. Була ситуація, я хотів поїхати до них, бабушка сказала, що не треба їхати.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 я вивчуся на тренера в Національному університеті імені Тараса Шевченка в Луганській. Хотілося б насправді, працювати тренером. Хочеться займатися тією роботою, яка мені подобається. Хочу трен... працювати і фізруком в школі, і тренером польової атлетики, тренувати дітей. Ну, саме перше, хочу свою мрію що потрапити на Паралімпійські ігри. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.